سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی شما ما رو دارین از کانال کریپتو فاند در یوتیوب تماشا می کنید. امیدوارم تا اینجا ویدیوها لذت برده باشین. توی این ویدیو برنامه مون در خصوص معرفی او هست. او چیه و چه فایده ای داره شاید ایپیو به گوشتون خورده باشه. این دقیقا بر وزن او هست، اما تو حوزه کریپتوکارنسی. بازدهی های چند هزار برابری توی آی ها اونو جذاب کرده بود و همچنان هم این پتانسیل وجود داره که شما در یه پروژه از ابتدا سرمایه گذاری کنید و به بازدهی های رویایی برسید اگر به این موضوع علاقمند هستین پیشنهاد میکنم ادامه ویدیو رو دنبال کنید مطابق معمول سمت راست صفحه پایین شما شبکه‌های اجتماعی که ما در اون فعال هستیم و مشاهده می‌کنید، پیشنهاد می‌کنیم تو کلیه این شبکه‌ها ما رو دنبال کنید و مطابق معمول ویدیوهای ما در کانال یوتیوب و آپارات به اشتراک گذاشته میشه. خب کلیه مطالبی که ما می‌خوایم امروز برای شما توضیح بدیم در خصوص آیسی او شامل عرض اولیه است اعتبار سنجی کلاه که تو این حوزه انجام شده فعالان آی در نهایت دریافت توکن رایگان هست واجه آی از اینیشیال کوین آفرینگ اومده بروزن آی پی هست اینیشیال پابلیک آفرینگ در بورس آی به معنی عرض اولیه هست اینیشیال پابلیک آفرینگ که خب کسایی که توی بازار سرمایه فعالیت کردن میدونن که این عرض اولیه ها خب حال کلی خواهان داره همه دوست دارن اینا رو بگیرن یه چند روز خوب رشد میکنه و یه سود خوبی میتونن شناسایی کنن دقیقا این اتفاق توی کریپتوکارنسی هم میفته اما بازدهی های اینا بسیار متفاوته چند هزار برابر میشن اینها و در ادامه چند تا از این موفق ترین های آی او توی دنیا رو با هم بررسی می کنیم بحث اعتبار سنجیه که کدوم یکی از این آی سی او ها رو میتونیم توی توش سرمایه گذاری کنیم ها رو نمیشه سرمایه گذاری کرد موضوع کلاه برداری توش بسیار بسیار پررنگ هست پس دقت کنیم که اگر توی آی سی او می شرکت کنیم تمام جوانبش رو بررسی کرده باشیم حواسمون باشه از اطلاعات و ریویویهایی که توی اینترنت وجود داره حتما بهره بشیم سایت های متخصصی که توی این حوزه است که چند تاش در ادامه من براتون معرفی میکنم و خب روش های شناس ها خب ها یه مهارت یه مهارتیه که به دست آوردنش خیلی سخت نیست قطعا شما هم میتونید با یه مطالعه و دیدن چند تا ویدیویی در این خصوص به این مهارت برسین اما جزء برنامه ما هست که این موضوع رو براتون باز بکنیم در نظر داشته باشین که کلاهبردارا هر روز دارن روش های خودشون رو عوض می‌کنن ایتر عمل میکنن سال 2017 که هم بازار رشد داشت اینکه اقبالی سمت آی سی ها بود تعداد زیادی از اینا ختم به کلاهبرداری شد پس باز هم تأکید میکنم دقت داشته باشین و اون آدم معروف ها و فعال های آئی توی دنیا رو با هم یه بررسی میکنیم نکات مهمی توی اون نهفته است که با هم چک خواهیم که و در نهایت که بحث جذاب و شیرین دریافت توکن رایگان شما کاری خاصی انجام نمیدید فقط یه والد درست میکنید و همونطور که تو ویدیوهای قبلی براتون توضیح دادم نحوه ایجاد یه کیف پول مربوط به رمز ارزها رو به راحتی تشریح کردم براتون میتونید از اون استفاده بکنید و خب مقایسه هم بین کیف پول‌ها انجام شده که شما میتونید یکیش انتخاب بکنید نحوه کنترل واریز توکن به کیف پولتون هم در قالب یه ویدیو جداگانه خیلی کوتاه براتون توضیح دادم امیدوارم که از ادامه برنامه لذت ببرید مریم سراغ. ویب سایت مرتبط با این موضوع یکی از ویب بسیار معروف در حوضه ای, آی سیو ویب سایت بینچ هست آی سیو دات کام آدرس این سایت رو توی دیسکریپشن همین ویدیو براتون این پایین یادداشت داشت میکنم آی سیو بینچ نمبر وان آی سیو ریتینگ و واقعا همینه یک پلتفرم درجه یک توی حوزه عرضه اولیه سکه ها هست. خب همونطور که میبینید اطلاعات کلی در مورد آیسی و اینجا ارائه شده که مجموعه حالا تعداد پروژههایی که کار کرده و عرض شود که تعداد آدم های فعال و حرفه ای که توی این حوزه دارن باش همکاری میکنن بحث KC Now Yorkور آمر که اینو در قالب، یه ویدیو دیگه براتون توضیح خواهم داد شناسایی و احراز هویت توی حوزه کریپتوکارنسی هست و آدم هایی که توی این شبکه این سایت حضور دارن هم به عنوان یک پشوانه برای این سایت در نظر داشته باشید اگر کسی بخواد توکنی رو طراحی بکنه و بعد بیاد اینو معرفی کنه مجبور از یکی از راه‌های بازاریابی واقعیتش یکی از راه‌های معمول بازاریابی مراجعه به این سایت ها و امثال آیسی او بنچ هست که رو جلوتر براتون لیست کردم خب این هم یک کسب و کار مرتبط به زنجیره ارزش بلاک چین که توی این مارکت وجود داره خب خیلیاب میگن جایی که من برم ترید بکنم ریسک ترید رو بپذیرم یه پلتفرم مثل, مثل مثلا آیسی او بنچ میتونم درست بکنم و کارهای این تیپی انجام بدم بله کاملا درسته بسیار ایده قشنگیه درآمد های بسیار خوبی هم دارن حالا یه نگاهی هم میکنیم که بابت هر تیکه از کاری که مربوط به معرفی توکنه چه پول قابل توجهی رو در معادل BTC یا ETH اتریوم منظور هست دریافت میکن باز تأکید کنم این نماد ها رو حتما به یاد بسپارید یه ویدیو تهیه کردیم در مورد معرفی کوین مارکت کپ حتما بهش مراجعه کنید و اطلاعات تکمیر اون تو مشاهده کنید. اسکرول می کنم. این سایت میام پایین. همونطور که میبینید اینجا تعدادی از ایسیایی که ما توی مسیر معرفی هستن رو لیست کرده رو هر کدوم شما کلیک بکنید وارد صفحه مربوط به آن میشین. اطلاعات تکمیلیش رو میبینید. در این کنار هم کاتهگویی که برای ایسیا وجود داره رو مشاهده میکنید. پلتفرم 13000 یک عدد. ICO توش معرفی شده کریپتوکارنسی بیزینس سرویسز، اینوستمنت، اسمارت کانترکت‌ها، سافت‌ور، اینترنت، انفرااستراکچر، اینترتینمنت، این داستان سرگرمی بسیار بحث جنجالی هست چون خیلی یه قسمتی از اون پولدارای دنیا که ثروتمندان دنیا بیزینسشون رو اینترتینمنت، رو حوزه بانکینگ خب سی او ها توی حوزه بانکی تاثیر بسیار زیادی خواهند گذاشت یه ویدیو در خصوص این موضوع خواهیم داشت که دیگه تأمین مالی از بازار پول و سرمایه یعنی بانک و بازار بورس داره راویهش رو را عوض میکنه میره به سمت آی سی او توی ایران هم میبینیم که چند تا طرح اومده در غالب آی سی او مطرح شده و این که خب یعنی یه زنگی خطری برای بانکدارا برای بورس بازار بدونید که احتیاج نیستش که یه چیزی بیاد بره یه مسیر طولانی رو بگذارن طرف بدون تعهد آنچنانی میتونه بیاد این کار رو انجام بده و جالب براتون بگم که اون داستان جلوگیری از آی... اه... کلاهبرداری برداری آی سی او در نهایت ختم به چه موارد که تو چند تا اسلاید جلوتر با هم مرورش میکنید Artificial Intelligence Communication Big Data Media Retail Health ریال استیت و ادوকেশন و توریسم و انرژي و مانیفاکچرینگ کازیโน گامبلینگ و اسپورت و ورچوال و چریتی جالب چریتی این بحث خیلی هم به این پاش به این مسئله باس شده خب خیلی اتفاقا افتاده یه جای دنیا که مردم می‌خواستن کمک بکنن ولی حالا محدودیت هایی که برای ارسال کمک داره وجود داره یا فی که بابت ترانزکشن مالی گرفته میشه اینقدر زیاده که شاید اصلا نه برای کسی که یه مبلغی رو بخواد حبه کنه یا کمک بکنه به یه یه خیریه یا یه اتفاق هستهایی زلزله تو یه جای دنیا افتاده که پلتفرم بلاکچین به صورت خاص توکن ها و کوین ها میتونه این مسیر رو تحریک کنه و تو حوزه قانون الکترونیک و هنر هم اومده خب این سایت اطلاعات بسیار جامعی داره من روی یکی از این این کلیک میکنم شما ببینید مثلا این گوشه چاره که نوشته اعتبار این آی او هست از 5 من رو این کلیک میکنم وارد صفحه مربوط به این آی سیو میشم سوشیل کیپتو تریدیگ مید سیمپل عددش چهار و نیمه اومده گفته 7 اکسپرس ریتینگ داره پروفایلش 4 و 8 گرفته تیمی که باهاش داده کار میکنه 4 و 8 اون آینده ای که برای این موضوع متصور هستن یعنی کدوم موضوع این تحریک همینجا توضیح داده یه ویدیوان براش تهیه کرده شما میتونید کامل مساله بفرمایید و بحث محصولی که اصلا میخواد در نهایت بسازه حدود یعنی دقیقا عدد 4 رو داره و محصولی که میخواد بسازه از نظر این که این محصول چقدر میتونه موفق باشه عدد چهار رو به دسته بوده KYC نیاز داره وقتی که تیک سده اینجا اکثراً KYC رو میخوان و خب این باید نظر داشته باشین و این که به زودی هم یه ریویوی در خصوص این آیسیو مینگیسن این تیکه برای کسایی که عضویت این سایت رو دارن فراهم شده پروفشنال رو میزنید و ریپورت کاملی رو دریافت میکنید سمت راست پایین اومده توکنو گفته نمادش رو مشخص کرده نوعش قیمتش رو گفته هر یه دونه توکنش معادل دون، ده سنت دیگه معادل ده سنت و خدمتتون رو نرشد که با فراهم MVP پرتوطایپ داره پلاتفورمش رو اتریوم. BTC و اتریوم اکسپت میکنه توی کشور آلمان. حتما دقت بکنه بکنید کدوم کشور ارائه کننده اون هستن. و اینکه این, این ریستریک ریا که الان گفته USA محدوده اونم با توجه قوانین مقرراتی که ایالات متحده ممنوع هست. کسی بخواد مثلا از این توکن تایی کنه یا بخواد اونجا از اونجا توی این پروژه سرمایه گذاری کنه. یه نکته بسیار جالبی در در این آیسیو که توی ویدیوی دیگه براتون تکرار میکنم این که شما برای تأمین مالی پروژه‌تون محدود به مرزهای جغرافیایی یا کارنسی خاصی نیستید دوستان ما در یک جای ایران دور هم جمع میشن ایده ای دارن ایده بسیار خوبی یا تیم قوی جمع کردن از تمام دنیا میتونن تأمین مالی انجام بدن بدون اینکه برن وسیله بذارن اس این پتانسیل برای اون ایده ها و اون آدم های پر و جوان رو فراهم کرده. کلیک میکنید وارد وبسایتش میشین و اطلاعات تکمیلیش رو میبینید. خب من در خصوص همونطور که گفتم اینجا وقتی شما این برای دریافت این ریویو کلیک بکنید وارد صفحه‌ای میشین که حالا اینجا گفته که بابتش بعد یه مقداری پول بدید دیگه به هر حال اینا ها بعد منابعشون هرچند که شما راه های متعددی دارین که این اطلاعات رو به دست برین قطعا خودتون میدونید من از این مسئله میگذرم و میریم به سمت اینکه همیشه این سایت ها رو اسکول کنید تا این پایین بیاین یه چیزایی جذابی داره که میتونه بهتون اطلاعات بیشتری بده. خب تو قسمت آیسی او کلنده یک سری آیسی او به زودی میان که حالا تاریخشون نوشته سرد کرده یک سری آیسی هستن که. اومدن در مثلا در 15 فوریه اینایسیو طرح معرفی شده و یه سری هم هستن که تو این تاریخ به می میرسن حالا یه سری استراتژی اینه که اون که یکی داره تمام رو برن سراغش ببینن که تا حالا مثلا چقدرش اومده چقدرش تامین مالی انجام شده گزارشش چه بقیه بگه چی دربارش میگن که خب حالا ریسک خودشونو به این روش دارن کم میکنن اما خب به هر هر کسی یه روشی برای معاملات خودش داره اطلاعات جالبی اطرافش جالب رو هر کدوم میتونید کلیک بکنید این سفر رو اسکرول کنید پارتنرش هیت بی تی سی و میبینید که یه سری اکسچنج های معروف که مربوط به حوزه کریپتوکارنسی هستن اینجا معرفی شدن خب آیسی رو ببینید اومده اینجا معرفی کرده اینجا سوشیال میدیایی که مربوط به این هست و خب یه سری اطلاعات دیگه‌ای در خصوص این که اصلا اکسپرت هایی که توی این حوزه دارن فعالیت میکنن که یا هستن روش که کلیک بکنیم وارد این همچین صفحه ای میشیم این آدما معرفی شدن ریتشون اینجا خورده اونجایی که توی این صفحه وقتی که داش میگفت تیمو دارن بررسی میکنن این تیم متشکل از این آدمایی که اینجا هستن یه سری هستن وریفای شدن هویتشون صفحه توییتر و لینکدین میتونید دنبال کنید این آدما شخصیت حقیقی هستن و برای خودشون یه تعداد زیادی فالایر دارن توضیحات بیشتر رو با کلیک روی هر کدوم میتونید به دست بینید امتیازاشون گذاشته شده و خب همینطوری که اسکرول کنید بیان پایین میبینید آدم معروف هم امتیازهای بالاتری دارن حتی فکر میکنم عدد پنج هم توی اینها وجود داشته باشه و خب نزدیک من عدد پنج شدیم چار ممیز هشت هم و خب دیگه میتونید خودتون هم به راحتی با مراجعه به این لیست و این رنکینگی که انجام شده ببینید که اون تیمی که قرار اون آی سی او رو بده اصلا کننده این کار هست یا نه خب بگذاریم از این توی قسمت عدو آیزر ها رو اینکه کلیک بکنیم وارد یه همچین صفحه میشیم سیمون کوکینگ یکی از قوی آدم معروف های این حوزه است کلی توی این زمینه کار کرده ریتی که برایش ISS در نظر گرفت959هم بالاترین ریت آدم هایی که تو این حوزه فعالیت میکنه روش که کلیک بکنیم وارد صفحه مربوط به اون میشیم دربارهش اومده توضیح داده که مثلا تو صفحه لینکش این تعداد عضر داره نمیدونم آدرسش اهل کجا هستش بر 20 تا آیسی های موفق به عنوان منتور مربی و ادوایزر کار کرده توی سریج کوفاندر یعنی خودش رونده با همکاری کسی دیگه رو اندازه کرده یه سری فاندره که خودش درگیر شده لیستش اینجا میتونید ببینید و امتیازی که وزدی که بهش تعلق گرفته هم به این صورت اینجا قرار گرفته هر چی اینا شبیه مربی فوتبال میمونن یه مربی فوتبال خوب وقتی میره توی تی اصلا هر ورزشه دیگه تو والیبال، بسکتبال میبینید اون تیم رو متحول میکنه خیلی به هوای اون مربیه به تیم علاقمند میشن تیم اگر تو بورس باشه سهمش رشد میکنه اگر نه طرفداراش میرن تو استادیوم براش هورا میکشن ارزش برندش میره بالا یا اون تبلیکی رو لباسش رشد میکنه دقیقا همون فضا توی اینجا هم حاکم هست خب یه اشاره کرده بودیم به دریافت توکن مجانی کافیه اینجا تو رو فری توکن کلیک بکنید وارد این صفحه میشین توی این صفحه کافیه شما برین اپلیکیشن آی سی او مکس رو دانلود بکنید تو اپل استور و گوگل پلی روی سیستم های عامل آی ایس و اندروید وجود داره یک کیو آر یا اینجا بعد رجیستر کرده باشیم کی وای هم انجام شده باشه که اینها یه تعدادی هم به صورت رایگان به شما توکن میدن یه موزه رو در خصوص ایدرآپ داریم که بهتون در ادامه در قالب یه ویدیو دیگه توضیحات کامل میدم خیلیا این ایدرآپ ها میگیرن حزینه هم براش نمی‌کنه به امید اینکه اون چند هزار س... چند هزار برابر شدن اون توکن رو به صورت رایگان هم بتونن تست کنند خب این این آیو یه ای نمونه از این سایت ها بود میریم سراغ یه سایت دیگه کوین مارکت پلاس یه وبسایتی هست در حوزه خدمتون ارائه آیو آی اس تی او و خدمتتون ارائه آی, ای ای او خب جالبه براتون بگم که این جریان آیسیو زمانی که رسید به بمبسته کلاهبرداری سازمان‌ها و سازمان ها و نهاد, سازمان نهاد مالی ایالات متحده اومد گفت خب اینجوری نمیشه که این همه مردم توی دنیا کلاهبرداری انجام بشه و هیچ‌چی بی هیچ هر کسی هم شخصیت مبهمی داره و فرار کردن پول برده خب قانون‌گذار باید وارد بشه که بحث استیوم اومد و STO ها میشه حوزه مربوط به سکیورتی توکن آفرینگ یه اسیتی پشت این داستان هست فقط یه ایده نیست که خب قابلیت اطمینان بالاتری داره و بحث آی ها اینیشال اکسچنج آفرینگ من این تفاوت این سه تا با آی پی او رو در یه ویدیو جداگانه‌ای تهیه کردم براتون آپلود میکنم حتما این رو ببینید اگر علاقمند به این حوزه هستین خب بگذاریم از این بس میهن روی هر کدوم از اینه شما کلیک بکنید ریت شما مثلا این وسطی هشت ممیز شهاره الان داره لایو انجام میشه صد و سه روز دیگه فعال خواهد بود تا حالا پنج و چهار درصدش اون که توی وایت پیپرش هم داشته تونسته تامین مالی انجام بده روی حوزه بیزینس سرویسز هم, هم فعالیت میکنه حوضه ایدراپ همونطوری گفتم توی ویدیو جداگانه برای شما تأکید کنم که امثال این وبسایت‌های معروف کم نیستند من یه لیست کوتاهی از اینا رو به شما اینجا نمایش میدم که اگر به غیر از این سایت‌ها خواستین دنبال منابع دیگه‌ای برین حتما از اینا هم بتونید استفاده کنید همطور که بینید. وبسایت تصویر IC Bench Coin Jiko کوین، Factory IC Drop IC Hunter و 5 IC سی... وبسایت مرتبط با IC هستند که شما می‌تونید حالا به پیشنهاد این سایت سال 2020 با خیال راحت ویتی ها باهوشون فعالیت کنید اما اون درصد بازدهی رو بیاین با هم نگاه کنیم اون چیزی که چند هزار برابری بود یه چیزی به نام وجود داره ریتورن Investment. میگه اون چیزی که گذاشتیم اون چیزی که به دست آوردیم منه اون چیزی که گذاشتی تقسیم بر اون مبلغی که سرمایه گذاری کردی به شما میزان بازدهیتون نشون میده سمت راست هم که مشاهده می‌کنی 10 برتر آی برتری که از ابتدا تا الان بازه‌ی بالا حد اکسیری رو داشتن همون طور که می‌بینید عدد واقعی است شک نداشته باشید ایوتا ان‌ای‌ای او اتریوم چقدر 2798 برابر رشد کرده 279843 درصد آرایش بوده اسپکتروم استارز آرک لیس دیکس داو و کوانتوم اینا 10 تا از برترین برترین‌ها هستند فرض و بر این بذارید که یکی از اینا یا حالا نه به این درصدها، درصد‌های متفاوت نصیب شما بشه، شاید ارزش اینو داشته باشه که یک بار دیگه این ویدیو رو از ابتدا ببینید و به مفاهیم اون دقت بکنید و روش سرمایه گذاری توی اینو یاد بگیرید. اگه از این ویدیو خوشتون اومده، حتما لایک کنید، ما رو فالو کنید، سابسکرایب کنید همین گوشه سمت راست پایین و ویدیو رو به صورت سخاوتمندانه با دوستان خودتون به اشتراک بذارید. سوالاتتون زیر همین ویدیو تو قسمت کامنت ها یادداشت داشت بکنید تا اونجایی که بتونم جواب شما رو خواهم داد موفق باشید خدا نگهدار